Spirite încinse în PNL. Florin C, Atac voalat la Daniel Zamfir, propunere pentru Liviu Dragnea. Viceprei PNL, Florin C.U. lansează un atac voalat la adresa senatorului PNL, Daniel Zamfir, iniciatorul legii pentru plafonarea dobânzilor la creditele bancare. Concret. Liderul PNL susține într-o postare pe Facebook ce idee privind plafonarea dobânzilor la creditele bancare îi aparine liderul PSD, Liviu Dragnea, ceruia îi propune-i un amendament. Propunere pentru Liviu Dragnea Liviu Dragnea și guvernul lui ne bombardează zilnic cu beneficiile pentru Romani ale politicilor lor intervenționiste. Cel mai recent exemplu îl reprezintă ideea lui Liviu Dragnea care plafonează pretul creditului. Liviu Dragnea și PSD ne spun ca cetatenii romani ar trebui să plateasca pentru credite, adica pentru a imprumuta capital, acelea si preturca afara. Perfect! Foarte bine! Atunci propun un amendament colegilor mei de la Camera Deputatilor. Dobanda la care se imprunta Ministerul Finanțelor Publice sa fie mai mică sau cel puțin egală cu dobanda medie la care se imprunta Germania, Franța, UG. Puteti sa punem aici si dobanda media a zonei euro. Doara Saliviu Dragnea, PSD, Ministrul Finanțelor si restul Indragostitilor de Interventii Agresive ale statului în economie vor intelege efectele acestor interventii caloase în in economie pentru romani. PS Am o soluție SI pentru subventiile lor în agricultura. Cu alta ocazie scrie că pe Facebook